السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرع من شارع شهاب شقة بالفرش والأجهزة والتكييفات في عمارة جديدة عمارة ومدخل واتنين أسانسير فيو مفتوح وميزة إن الشقة مش مجروحة تماما التفاصيل والسعر كاملة هتلاقوها أسفل الفيديو هندخل دلوقتي ده باب الشقة معبول باب مصفح اول ما بنخش على ايدنا الشمال اول حاجة بنلاقيها حمام الديوف طبعا السقف كله معمول جبسون بورد وزبطات بنخش بعد كده بنلاقي على ايدنا اليمين المطبخ معمول امريكان وليباب هو ممكن يتقفل لان المطبخ بالاجهزه بكل حاجه المطبخ الامريكان ده ميزته ان هو بيتقفل وهنوريكو بعد ما نجيب الريسبشن ودي ميزه حلوه ان انا ممكن الغي فكره الامريكان واخليه يبقي عادي لان هنا في باب جرار بينزل بيقفل وبيخليه مطبخ عادي جدا عندنا طبعا السفره كراسي سفره معموله نظام مودرن فالكراسي جواها حاجه ديزاين شيك جدا نجف والسقف كله معمول جبسون بورد تكييفات عندنا موجوده شاشه هنا كبيره وادي المطبخ عايزين نلغي فكره ان هو امريكان علشان ما يبقاش مجروح من ناحية الضيوف عندنا هنا الزراير بتاعته بمجرد ما بندوس نزل وبقى زيه رجعنا الزرار تاني خلاص هو كده اتقفل تمام نيجي بعد كده نرجع ناحية باب الشقة لطرقة التوزيع طبعاً ديزاين التوضيب معمول نظام مودرن فشيء بصراحة ومهتمين بيه جداً عندنا هنا السخان ده الحمام الكبير اللي بيخدم الغرف طبعا لو الناس حابة تعمل خصوصية تقدر تعمل باب كريدو بحيث ان هي تفصل دخله الريسبشن عن الغرف هنيجي أول غرفة على ايدنا الشمال طبعاً السرير دورين. بنيجي بعد كده بنخش الغرفه الثانيه الابواب معموله شغل ديزاين توضيب حديث مهتمين بيها جدا دي الغرفه الثانيه وفيها الشاشه بعد كده بنلاقي الغرفه الكبيره الرئيسيه وبردك فيها شاشة كبيرة. والتوضيب بسم الله ما شاء الله اللي هو مش محتاج حاجة بأمانة يعني كتزين وكتوضيب. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهاردة حذر داكو انتظروا مننا كل جديد في عالم العقارات وانتظروا جوالاتنا ان شاء الله لها اللي هتزعيدكم الفترة اللي جاية وشرح كامل ووافي لجميع المدن والطرق بنستعد كده لتقديم حاجات ان شاء الله هتحذر داكو وما تزعلوش مننا الفترة اللي فاتت إن كنا مختفيين عنكم بس بإذن الله المرة دي راجعين وبقوه وتحت امركم في أي تفاصيل وأي استفسارات إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته